السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي طبعا انا كنت عملت فيديو قبل كده زمان اول ما ابتديت القناه وكنت دي كانت فيه ناس كانت بتخش ترد على القناه دايما وتقول لي انت بتتكلم على الفلبين دي بلد بتروج للدعاره دي بلد كذا دي بلد كذا دي زيها زي تايلاند وعملت فيديو هل الفلبين فيها بيوت للمتعه ولا لا وطبعا اليوتيوب آه عمل تحجيم للقناه عم عمل تحجيم للفيديو وانا عملت كمان تحجيم للفيديو ده عمر فوق 18 سنه وبعد كده آه لما لقيت الفيديو عليه اقبال شديد جدا رغم انه ما كانش عليه أي اي شيء يعني كان عليه فيديوهين او ثلاثه وكانت الفيديوهات دي كانت يعني كانت انا كنت عامل بلور كانت عامل يعني نغمشها او عامل تغطيه على الصور الفيديوهات بتاعت الناس وكان فيديو سكريت يعني متصور بسريه شديده جدا في شارع برجس رغم ان هو ما كانش فيه اي شيء وبعد كده لما لقيت فيه اقبال شديد جدا خفت ان يكون الفيديو يعني الناس بتتفرج على الفيديوهات اللي هي موجوده داخل المقطع او داخل الحلقه وبتتهيأ لها اشياء لان كان حتى البلور كان مش مش شايل قوي مش مش شايل نسبه كبيره يعني فالنهارده انا هعيد الفيديو ده بس الطريقه الثانيه وباسلوب ثاني ومن قبل ما ابتدي الفيديو ده مش هحط اي فيديوهات لا ولا ولا شارع برجوس ولا ولا ازاي ولا الكلام ده كله عشان بس الناس اللي بتخش بتدور على افلام ثقافي في القناة يعني يعرفوا من قبلها ان انا مش حاطت فيديوهات عشان بس ايه يعني ما يعشمش نفسه ان انا حاطت فيديوهات حاجة كده مش مش ظريفة فاللي احنا هنتكلم فيه اللي هو هل الفلبين فيها بيوت متعة والكلام ده كله هل مصرح بالكلام دوت وهل فيه في الفلبين تصريح بان هو يتعمل بيوت مش عايز اقول يعني متعه بيوت متعه والناس تقضي إند او تقضي بقى الاجازه بتاعتها يعني باريحيه شديده في الموضوع ده أو في الموضوع الجنسي يعني الناس اللي بتدور على موضوع الجنس تيجي وتمارس الجنس هنا هل في حاجات مقننه في الفلبين او في بيوت مقننه في الفلبين او في محلات مقننه في شارع برجوس مثلا او في مكاتي عشان احدد بس؟ ف كتير هتقول لي اه في فاللي فال... انا هعمله النهارده ان انا هعمل بحث على الانترنت بسيط ونشوف هل الحاجات دي مقننه ولا لا ده رقم واحد والكلام ده هيكون من ويكيبيديا من جوجل من سيرش جوجل من مواقع عربيه وحنكتب يعني هنحط بقى ايه الحاجات اللي هي المفروض معلش انا بجهز للفيديو هنا عندي عشان انا ابتدي ان انا اعرض لكم على السكرين اللي احنا هنبحث فيه فهنبتدي بمشيئة الله انا ببتدي اجهز هنا كده فلبين الدعارة في العالم ونشوف ترتيب الفلبين هل ترتيب الفلبين أه الدعارة حسب البلد نفتح الدعارة حسب البلد ونشوف هنا بيطلع لك هنا خريطة تمام فهو بقول لك الدعارة في أوروبا النمسا بلجيكا الدنمارك فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان أيرلندا إيطاليا هولندا الدعارة في الأمريكتين في الآسيا <hesitation> أه الدعارة في آسيا في اليابان وتايلاند بنسبة ثلاثة وواحد من عشرة تايلاند بنجلاديش الدعارة في الشرق الاوسط آآ آآ طيب احنا مش هنكمل مش هنكمل بقيته عشان ما حدش يزعل ويقول لي انت بتركز على دولة معينة تمام؟ طبعا احنا شايفين هنا دي الخريطة وهنا حاطط لك موجود الدعارة قانونا اللي هو بالاخضر ده اللي هو الدعارة قانونا قانوني ويتم تنظيمها طبعا الدول الخضراء زي استراليا جزء من استراليا وجزء من ده على ما اظن بنجلاديش ودي تركيا دوله عربيه وهنا دي أعرفش ايه دي دي على ما اظن المكسيك اه على ما اظن المكسيك دي دي البرازيل بس البرازيل في الدعاره مبادله الجنس بالنقود قانونيه ولكن من غير القانوني اجراء نشاطات منظمه على غرار دور الدعاره والقواده والدعاره لا يجري تنظيمها يعني دي انت يعني اه مقبول مقابل الفلوس لكن ما تنظمهاش ما تعملش مكان يكون في كذا يعني كذا بنت وتروج للموضوع ايا يعني كان بقى بنات او كان كان شواذ جنسيا او حاجه زي كده انت ما تنظمهاش، طبعا بالاخضر هنا ده على ما اظن الارجنتين وحاجات تانية مش عارف والله ايه البلاد دي، لكن دي على ما اظن المكسيك، دي لاس فيجاس، انا عارفها قوي، اللي بالازرق ده زي الهند، ان هو الدعاره فيها مبادله مبادله الجنس بالنقود عادي مفيش مشكله، لكن ما تنظمهاش، ومن ضمن الدول دي هتلاقي برضو دول اوروبيه، استراليا، لكن نيجي نبص على الفلبين، ادي الفلبين، بالاحمر، الاحمر ده موجود ايه بقى هنا حضرتك؟ الاحمر هنا الدعاره غير قانونيه غير قانونيه اللي هي هنا في الفلبين طبعا احنا هنرجع باك باك وانا فاتح هنا كذا ويب ف الدعاره حسب البلد انا فاتح هنا كذا ويب كلوز أه... هنا الويب لا دي على الدعاره عامه فهنفتح هنا طيب في ناس هتيجي تقول لي انت يا عم بتتكلم عن الدعاره في العالم لا احنا عايزين الدعاره في الفلبين فاحنا هنجيب الدعاره في الفلبين في الفلبين ونشوف مين اللي بيقول الكلام دوت طبعا احنا جبنا اول شيء من على ويكيبيديا ان الدعاره غير مسموحه داخل الفلبين وغير قانونيه ان كانت بمبا... بمبالغ او بمقابل او بدون مقابل يعني بالاثنين او بتنظيم او بغير تنظيم من الاثنين الدعاره في الفلبين ويكيبيديا تمام غير قانوني الدعاره في الفلبين غير قانونيه على الرغم من تغلغلها الواسع طبعا المقاله دي لو كده شفتوها نيجي نشوف ان هنا الدعاره دي يعني ايه عامله احصائيه لحد 2010 2013 2015 اخر حاجه عاملينها في عام 2015 احصائيه دي كان قبل تعيين الرئيس دوتيرتي اللي هو ابتدى بقى يمنع صلاة يعني اللي هي لعبول وعمليه تقنين بقى من موضوع الخمور وتقنين من موضوع نايت كلاب يعني الرجل ده انا شايف نو عمل حاجات كتيرة يعني ممتازة جدا تتمركز اماكن دعاره في الاماكن الشعبية والاماكن السياحية الامر الذي جذب اهتمام وسائل الاعلام والبحث والتقصي عن مصادر تمويل هذه الاعمال خصوصا السياحة الجنسية والتي تقدمها الفتيات في النوادي الليلية لعل اشهر المدن التي تنتشر بهذه السياحة هي اولو نجابو مدينة انجلس انجلس سيتي اه لجازبي في الباي مدينة باساي يعني كل الكلام اللي احنا نتكلم فيه في وحيط مانيلا ويكون السياح غالبا هم رجال اعمال من شرق اسيا والعالم الغربي طيب احنا كده هو برضو من ضمن الاسباب حضرتك كان الاسباب الفقر قوات اه البحرية الجوية الامريكية امات غير متزوجات ودي من ضمن الاشياء اللي انا عايزك كنت اتكلم فيها ليه ان الاسباب دي يعني الـ الـ ان البنات او الستات بتبيع نفسها ورغم أن الموضوع دوت مش رسمي ولا شرعي ولا قانوني في البلد فهي واحدة بتقف في الشارع بتنتظر حد يقابلها بتتكلم معاه ما بينهم بهم ما فيش مكان بينظم الكلام ده كله فهي بتبيع نفسها لسبب ان في منهم بتكون متزوجة من او مش متزوجة على ضمير ان هي يعني واحد عشمها بالجواز، واحد قال لها انا نعيش ليف ان وبعد كده راح اسيبها ورغم ان بيكون مسجل العيال باسمه وكل حاجه وبعد كده بيطفش ممكن يموت والكلام ده مش مقتصر بس على الفلبينيين هتلاقي في منهم اوروبيين آآ عرب ويعني في من العرب منهم كتير عملوا الحركه دي في فلبينيين في, في اجانب امريكان استراليين فبعد لما البنت بتحمل او بتكون عندها عيل او عيلين ده انا شفت واحده كان عندها خمسه يعني يعني عرفت واحده كان عندها خمسه خمس عيال فهتصرف عليهم منين؟ بتضطر ان هي تروح لوظائف في شركات لتلاقي مثلا المرتب بتاعها يعني يعني لو كمرتب محترم هتاخد مثلا 15000 الف 20000 الف خمسة وعشرين الف ويعني ده لو كان يعني خمسة وعشرين الف ولو كانت في مانيلا ولو كان في الوقت الحالي ممكن مثلا تحصل وصلت كول سنتر مثلا وصلت تحصل خمسين الف خمسين الف يعني معدل ان كل طفل من الأطفال هيصرف في حدود 8000 بيسو 8000 بيسو شمل الاكل والشرب والسكن والكهرباء والانتقالات والدراسة والعلاج وشفتوا بقى المنظر بيبقى عامل ازاي فبتضطر اسفة ان هي تترك العمل وان هي تتجه للاتجاه ده عشان تقدر تحصل على المال طبعا خمسين اللي هو بمعادل خمسين او خمسة بما يعادل الف دولار طبعا هي بتضطر لأسباب ان في ناس بتيجي هنا بتتجوز او بتقول ان هي يكون لها بوي فرند او جيرل فريند وعشان كده من ضمن الاشياء اللي موجودة في الستات في الفلبين لما بتيجي تتعرف على واحد اجنبي اول شيء تكتب بيتو تعمل مشروع وتعمل كل حاجة قبل ما يطير وبعد كده بتقوله بالسلام دي عشان بس الناس توصل للمعلومة ليه الفلبينيات بيعملوا مع الأجانب كده لان هي مش مضطرة ان هي في يوم من الأيام تبقى كده وانا هعرض لكم من قناة امريكية بيقولوا الكلام ده على انفسهم يعني انا هعرض لكم من قناة امريكية بيقولوا الكلام ده على انفسهم على قناه امريكيه وقناه استراليه وبيستضيفوا ناس موجودين في الفلبين ومقيمين في الفلبين الناس دي وما زالوا مقيمين حتى وقتنا هذا فهم بيقولوا الكلام ده على انفسهم ان هم بيحصل الطمع ده فيهم بسبب غيرهم اللي جه هنا وعمل المشكله دي اللي هو قاعد مع واحده ليف ان بارتنر الاجراءات كانت صعبه شويه عليه الورق كان صعب شويه عليه او كان الورق مدته طويلة فبيضطر ان هو يمشي وبعد كده ما بيرجعش تاني لأي سبب من الاسباب مات غرف ستين ده هي شغله يعني جات له جلطة حصل له اي حاجة الشغل بتاعه كان طالبه اكتر من إن هو يرجع عياله اي سبب من الاسباب ان هو ادى ان هو ما يرجعش فما بينفقش على عياله هنا في الفلبين فبتضطر السيدة او الست دي اسفة ان هي تنزل الحكاية ديت بعد ما هي جربت ان هي تشتغل في كذا مشروع وكلهم لم يوفوا الدخل او المدخول للأسرة ان هو يأكلها ويشربها وطبعا الموضوع دوت هتقول الوعز الديني ال... الوعز الديني او الوازع الديني مش هقول لك نوع مختفي لا هم بيقول لك طب انا هعمل ايه يعني ما هو الوازع الديني يجي ياكل عيالي، الوازع الديني عيالي بيموتوا من الجوع، ما فيش دراسه ليهم، مش لاقي اكلهم، مش ما فيش كهرباء يقعدوا عليها، مكان نظيف ما فيش، فلازم ان انا اعمل كده، هو مش مبرر ويعني هو خطا من التبرير وكانت البدايه من اول خطا بس عشان تفهم ليه الحاجه دي موجوده ورغم ان هي دلوقتي بتضقل وبتقل زياده عن اللزوم باختلاف عن الاول خالص، طبعا انا اول ما دخلت الفلبين اه دخلتها في 2015، الموضوع اختلف تماما حاليا في 2022 عن 2015. طبعا الاحصائيه دي موجوده في 2015 وكلامهم يمكن 90% منه صح، لكن حاليا الموضوع مختلف تماما. طبعا احنا هنخش هنا على هو هنا كاتبين الدعاره في الفلبين هنجيب هنا موجود اللي هو بقى اني بيقولوا اكبر عادات للدعاره في العالم من نصيب دول اسلاميه طبعا مش عايزين نجيب بقيه الصور نشرت صحيفه ديلفلت الالمانيه وسعه الانتشار وخلافاً الألمان تعتبر الدعارة في ماليزيا نشاطاً غير شرعي لكن ذلك لم يمنع من ازدهار تجارة الجنس في السنوات الماضية لتبلغ قيمة عائدتها حوالي 854 مليون يورو حسب موقع كذا جلوبال بلاك مش عارف إيه المتخصص في بحوث الأسواق السوداء حول العالم وتشير صحيفة كذا وبعد كده بيجيب لك هنا إن إيه التقرير ده التقرير دوت لو انتوا عايزين احطولكم على ال ال على القناة احطولكم على القناة عادي طبعا ده واحد من قائمه المدن العالميه العشره الاكثر دعاره في العالم، طبعا الناس كتير يقول لي ايه ده من اشهر اوبس من اشهر البلاد اللي الفلبين من اشهر البلاد اللي موجوده بتروج للدعاره ومن اشهر واعلى البلاد طبعا الكلام ده سمعته كتير قوي من اعلى البلاد اللي هي بتصدر الدعارة في العالم طبعا قائمة المدن العالمية العشرة المقالة دي انا مش عايز اجيب فوق بس المقالة دي معمولة في 2022 اتنين وعشرين فمكتوب فيها هنا وعليكم قائمة المدن العشرة الاكثر دعارة في العالم بطايا تايلاند تيجوانا المكسيك أمستردام هولندا لاس فيغاس أمريكا أه، البرازيل موسكو أمريكا المنامة البحرين ماكاو الصين برلين ألمانيا سوري جدا يا جماعة انا انا مش عارف انا انا الصفحه دي نيجي بعد كده ل انا انا كيف يبيعون اجسادهم دي قناه موقع البي بي سي كيف يبيعون اجسادهم مقابل المال في بلد انهكت العقوبات انهكته العقوبات الاقتصاديه وهو هو بيتكلم عن ايران ايران فيها يعني المقالات اللي انا جايبها دي كلها مقالات يعني من مواقع بتثبت ان ان الدول هذه المدن اكثر دعاره في العالم من موقع السياسي على ما اظن موقع السياسي هو موقع سعودي طبعا احنا مش هنجيب هنا ان برضه تايلاند تايلاند المكسيك هولندا امريكا البرازيل موسكو هو يعني ايه عشان هو موقع سعودي فيعني اراعه ماليزيا الدول اكثر ف موضوع الدعارة مش مقتصر بس على الفلبين ومش الفلبين اللي بتروج لـ الدعارة برضه هنلاقي خبر ثاني هذه المدن اكثر دعارة في العالم وهل ستكون الدمية الجنسية بديلة للنساء؟ طبعا انا عايز اخفي الصورة قبل ما تطلع لان انا متوقع هتكون صورة يعني مش مش مظبوطة هولندا النمسا الدنمارك بنجلاديش تركيا اسرائيل اليابان اسبانيا ايطاليا ايرلندا و برضه تايلاند المكسيك هولندا امريكا البرازيل موسكو روسيا امريكا الصين المانيا واسبانيا تفتتح بيت النورس مع دومه واسبانيا مشهوره بالكلام ده اوبس طبعا نبعد عن الكلام ده برضه ف احنا يعني لما تيجي تشوف بقى موضوع الدعاره في الفلبين الفلبين رغم ان اه فيها مقتنعين ان فيها بيوت للمتعه وفي ناس بتقبل عليها هنا لكن الا ان الموضوع آه تم تقنينه حاليا وبقى الموضوع مش متساب زي قبل كده كان موضوع يعني ملفت للنظر جدا اه مقتنع بالكلام دوت لكن حاليا مش موجود الكلام ده ومش من ضمن الدول اللي بتروج للسياحه الجنسيه ورغم ان انا برضو شفت مواقع ثانيه انا ما رضيتش اطلع كل المواقع شفت مواقع ثانيه كتير آه بتروج للسياحه الجنسيه رغم ان هي مواقع عربيه بتروج للسياحه الجنسيه في الفلبين رغم ان هي مواقع عربيه مش فلبينيه ومواقع عربيه طبعا انت تقدر تجيب الاي بي من الاي بي بتاع الموقع تقدر تعرف المصدر او الـ الـ الـ الـ الناس اللي بتكتب المقالات موجوده منين طبعا ده اي حد بيشتغل على الانترنت يعرف الموضوع دوت ان انت تجيب الويب سايت وتقدر تخش تخش على تدس بتاعك وعلى الويندوز وتقدر تعرف الاي بي وبتاخد الاي بي وبعد كده بتقدر تتعامل مع الموقع دوت وتعرف ان هو مصدره منين طبعا انا شفت الكلام ده لقيت المواقع عربية كتير بتروج للدعارة الجنسية داخل الفلبين ده معناه برضو مختلف تماما طبعا برضو لقيت مواقع اوروبية بتروج ليها بس المفروض إن الكلام ده ما يطلعش من عندنا ان كانت بقى الناس العرب دول موجودين يعني انا شفت المصادر ليهم عرب دول موجودين في بريطانيا في اسبانيا عرب مقيمين بيروجوا ليها كسياحة داخل بريطانيا داخل اسبانيا داخل ايطاليا لكن هم بيكتبوا الصفحة بمضمون عربي او بدباجة عربية وده يشين الناس دي يشين الناس دي لكن الدعارة في الفلبين او بيوت المتعة في الفلبين ما ما هياش زي ما متخيلين الناس ان انت بتمشي في الشوارع بت بتخبط في واحدة واثنين وثلاثة وفي ناس يعني بيروجوا ان هو ممكن يشتري الوحدة في الشارع يعني أي واحدة في الشارع كان في مثال كان زمان يعني أول ما توفى مارادونا فواحد كان كاتب تعليق يعني ده بس عشان أختم بيه واحد كان كاتب تعليق بيقول دي بلد الأرجنتين بلد كذا وكذا وكذا وكذا ده ما عندهمش لا استحة ولا خوف ولا نخوة ولا غيرة على حرمهم فواحد عمر رد عليه قال له ايه المطلق يعني ايه اللي خلاك تقول حاجة زي كده؟ قال له ده أنا ممكن أقدر أشتري أي واحدة في الأرجنتين بفلوسي وفي الشارع كمان يعني ممكن أقول لها كذا كذا كذا وأدفع طبعًا دي من هم الناس اللي بيتفرجوا على أفلام الجنسية كتير على المواقع الجنسية عشان هم بي يعني بيفتكروا الموضوع ده يعني هو زي ما هو بيتفرج كده حقيقي فرد عليه قال له يعني انت هل تقنعني انت لو رحت عند مارادونا مثلا انت بتتكلم عن شخص مارادونا ان هو شخص لا بيستحي ولا بتاعه ان الشعب كله نفس النظام هل تقنعني ان انت لو رحت الارجنتين وقفت قدام مارادونا او اي واحد في الشارع وسألته سألته سؤال واحد ممكن تسلفني مراتك يعني امارس معاها يوم واحد، طبعا من الطبيعي جدا يا اما يعني ده اقل شيء اقل شيء اما قتلكش يعني, يعني فالغيره دي موجوده في كل الناس وفي كل الشعب وفي كل شعوب العالم، الغيره موجوده والنخوه موجوده في كل شعوب العالم، بتختلف من درجات وبس ما فيش حاجه اسمها ان انت تقدر يعني تشتري واحده في الشارع من اي حته من اي مكان اي واحده عاديه، مفيش حاجه الكلام دوت، الكلام ده غير منطقي وما يركبش على مخ اي بني ادم، فارجو الناس اللي بتروج للكلام ده ان هي تستوعب الكلام اللي هي بتقوله وتفهم الكلام اللي هما بيقولوه او بينشروه على الناس، طبعا انا ما جبت لكم بقيه المواقع لان في مواقع كتير قوي عربيه خدين كوبي بيست وناقلين نقل المسطره بدون اي تفكير. حتى في مواقع عربية نقلة من ويكيبيديا بدون اي تفكير نهائيا حتى مش اخدين مصادر ولا اخدين اي شيء فهو كله نقل وبس الناس اللي بتروج الكلام دي ارجوكم افهموا الكلام احنا عرب مقيمين داخل الفلبين لينا نخوة ولينا ولينا ولينا, ولينا غيرة ولينا والكلام ده كله فما تعمش كل الستات اللي موجودين في الفلبين على انهم جزء موجود في شارع برجوس وحتى الستات اللي موجودين في شارع برجوس هم ليهم رغم ان هي مش مبررات لكن حصلت معاهم مشاكل بسبب حاجات زي كده ان في ازواج او ناس وعدوهم بالزواج وخلوا بيهم وتركوهم مع اسره ومع عيال مش قادرين يمتلكوا اي شيء ومش قادرين يعملوا اي حاجه ورغم ان الدي اس بتحاول تكافح الموضوع دوت اللي هي وزاره التنميه الاجتماعيه بتحاول تكافح الموضوع ده باقصى حدود لكن اسره من خمس افراد يعني هيديهم 10000 بيسو لو نفترض لان الدي يعني اس دبليو دي انا اعرفه يعني من كذا تجربه ومن كذا حاجه وفي ايام الاغلاق شفت الكلام ده كتير قوي قوي، فلما بيدوا الناس هيدوا باقصى حدود 10000 بيسو لكل فرد مصروف شهر وممكن يدي له شهر واثنين وثلاثه ممكن يدي له خمس سنين و سنين، لكن العشر 10000 بيسو تكفي اسره من ثلاث افراد او من خمس افراد مستحيل يعني صعب وخصوصا في التضخم اللي موجود حاليا والازمات الاقتصاديه اللي مستمره بسبب البنديمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.